Mai kutyafutball közvetítésünkön rendkívül izgalmas ebb mérkőzésnek nézünk elébe. Sportújságíró kutyák is tudósítanak a meccsről, hát ha majd pont ezért kapnak Pulitzer díjat. A játékvezető egyenesen az olasz fővárosból érkezett, erről még egy nótát is írtam, de majd csak később éneklem el a római bíró De már is itt van, csőstüljön a bajnokok libája, és vele együtt ideért a sorsdöntő csatára az ellenfél csatára. De mi ez a koszos fejfedő rajta? Még el sem kezdődött a meccs, és már is megkapta a sárkalapot. Most érkezett a hír, hogy a hátvédel sajnos nem talált ide. Egyedül áldogált tanácstalanul egy teljesen másik arénában. Ez a fiú bizony pályát tévesztett. Ha véletlen nem tudnák a kedves nézők, elmondom, hogy azért pattog ilyen jól a labda, mert a felületére rugókat szerelt a szövetség. És milyen szép 11-es tróg, nem csoda, hogy örül neki, látszik is, hogy milyen buldog. A nézőtérről az ultrák biztatják. Úgy tűnik, nem esik messzi az alma a pályától. De mi ezt, kérem szépen, a pályára lépett egy játékos. És legel, ilyet még nem láttam. A pályát ritkítja. De már is deletütött az óra, megérkezett az ebédöntő. A Liverpooli csapat vezet egy nyúlra.